ناظرین کرام اسلام علیکم آج ایک نیا اور اہم موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اے ٹی ایف اور کوپلیٹی سوسائٹی سے اس کا کیا تعلق ہے اس پر آج ہم بات کریں گے عالمی منی لارڈنگ اور تہشت بردوں کی معلی معاملت پر نظر اے فیہ ٹی ایف फल एक्शन टास्क फोर्स रखने वाला इदारा हैदारा बैन अय करता है जिसका मकसद उन गैर कानूनी सरगर्मियों और उनसे माशरे को पहुँचने वाले नुकसान को रोकना है एक पॉलिसी पालि, साथ ادارے کے طور پر ان شعبوں میں قومی قانون سازی اور ریگولیٹری اصلاحات لانے کے لیے کام کرتا ہے ایف اے ٹی ایف سے زیادہ ممالک اور دار اختیار کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں دو سو معیارات تیار کیے رہے ہیں جو منظم جرائم بدعنوانی اور دہشت گردی کو ایف اے ٹی ایف سفارشات کا ایف اے ایف روکنے کے لیے مربوط عالمی رد عمل کو یقنی یقینی بناتے ہیں وہ حکام کو غیر قانونی منشیات انسانی اسمگلنگ اور دیگر بڑے پیمانے پر تباہی ایف اے ٹی ایف جرائم ملوث مجرموں کی رقم کے پیچھے جانے میں مدد کرتے ہیں پھیلانے والے ہتھیاروں کی فنڈنگ روکنے کے لیے بھی کام کرتا ہے منی <clears> لانڈرنگ <throat> اور دہشت گردوں کے معنی معاملات کی تکنیکوں کا جائزہ لیتا ہے اور نئے خطرات سے ممالک خطرات سے ان ممالک کی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ ایپ اے ٹی ایف اپنے معیارات کو مسلسل مضبوط کرتا ہے قانون کو مکمل اور مؤثر طریقے سے نافذ کرتے ہیں اور ان ممالک کو حساب ایف یعنی بنا جا سکے کہ وہ جو ایف ٹی ایف سے تعاون نہیں کرتے ان ممالک کو گرے لسٹ میں ڈالنے ڈالا جاتا ہے ایف اے ٹی ایف کی چالیس سفارشات ایف اے پی جی ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈنگ اے ٹی ایف کی آٹھ سفارشات سفارشات سفارشاتیں متعین کردہ بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ اینٹی منی لانڈرنگ اور انساس انسداد دہشت گردی کے مالی معاونت کے معیارات کو اپنانے پر عمل درآمد اور نفاذ کو یقینی بناتا ہے اس کوشش میں جرائم بامی قانونی مدد ضبطی اور ضبطی اور حوالگی کے نمٹنے کے لیے قوانین بنانے میں خطے کے ممالک اور کتوں کی مدد کرنا شامل ہے مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ اور تفتیش کے لیے نظام قائم کرنے میں رہنمائی فراہم کرنا اور مالیاتی انٹیلیجنس یونٹس کے قیام میں مدد کرنا اے پی جی انسداد منی لانڈرنگ اقدامات کے نفاذ میں علاقائی عوامل کو بھی مدد رکھنے کے قابل بناتا ہے 11 सितम्बर 2001 के वाक़ के बाद ए जी ने दहशत गर्दों के माली मामलों का मुकाबला करने के लिए अपने दायरा कार को बढ़ाया ए पी अपने अरकान के बामी तशीस करता है मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों और रुझान पर दफ्तन फोक्सन एक वर्कशॉप का इनका भी करता है इस वर्क इस वर्कशॉप में मैंट مینڈیٹ ایک دستاویز میں مرتب کیا گیا ہے جس میں گروپ کے حوالے سے مخصوص شرائط شامل ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس کا مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کوآپریٹیو سوسائٹیز کی رجسٹریشن اور ضوابط میں مزید کنٹرول اور شفافیت لانا ہے تاکہ ملک کو عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے نگراں اداری کے جانب سے بریک لسٹ جانے سے بچایا جا سکے پیریس میں خائم فائنانشیل ایکس ٹاسک فورس جون دو ہزار میں پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالا تھا اور اسلام آباد کو گریلس ہونے سے بچانی کے لیے ایک لاہ عمل پر درامد کرنے کو کہا گیا کوآپٹیو سوسائٹی ترمی ہزار پارلیمنٹ کی طرف سے مقرر سے متعلق قومی اسمبلی نے ایوان بھی منظور کیا ایف ایچ ایف جون دو ہزار میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا اور اسلام آباد سے کہا کہ وہ وبائی امراض कोविड नाइनटीन के आखिर तक इस एक्शन पर अमल दरामद करें लेकिन बाद में इसमें अमरात की वजह से डेड में तोसी की गई वो ममालिकिन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स ये ममालिक दहशतगर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की ब्रेकलिस्ट में बाकायदे नजर नजर ानी करता है इंदराजा को एफ सर्मियों की हमायत करते हैं शामिल या हजा करने का एख्तियार भी इस तारे को है ग्रे लिस्ट वो जो दहशत गर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हमायत करने के लिए महफूज पनागा समझेगी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है ये शमूलियत मुल्क के लिए एक इंतबाह के तौर पर काम करती है उनका यह अख्तियार है किस को में डालना है और जून दो हजार अठारह से प्लान पर मुकम्मल दरामद करने के लिए कहा गया था दो हजार बारह से दो हजार पंद्रह तक भी इस जुमरे में था فائدہ اٹھانے والوں اور فائدہ مند مالکان فائدہ مند مالکان کی تاریخ گرے لسٹ میں پاکستان کی الگ الگ تاریخ کرتا ہے ایف اے ایف اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا قانونی انتظامات کے معاملے میں فائدہ مند کی تاریخ کی وضاحت کی ضرورت ہے ایک الگ تاریخ قانونی انتظامات کے تناظر میں ملکیت اور کنٹرول کے مزید واضح کرتی ہے اس نقطۂ نظر کے تحت فائدہ مند ملکیت محافظ اگر کوئی ہو رسٹی آباد معلومات میں ہر ایک کی شناخت شامل کی جاتی ہے فائدہ اٹھانے والا یا جہاں قابل اطلاق ہو فائدہ اٹھانے والوں کا طبقہ یا طاقت کی اشیاء اور دوسرے فطری شخص افراد انتظامات پر حتمی کنٹرول حاصل کرتے ہیں ایک ایکسپریس ٹرسٹ کی طرح ایک قانون انتظام کی صورت میں فائدہ مند مالکان سے مراد قدرتی شخص ہے جو اوپر بتائے گئے لوگوں کے مساوی مقام رکھتے ہیں جب ٹرسٹی اور قانونی انتظام کا کوئی دوسرا فریق ایک قانونی شخص ہے تو اس قانونی شخص کے فائدہ مند مالک کی شناخت کی جانی چاہیے اور وہ کرتی ہے فائدہ مند مالک سے مراد وہ قدرت کی فرد ہے جو بلا کر کسی گاہک کا مالک یا کنٹرول کرتا ہے اس میں جو وہ فطری افراد بھی ہی شامل ہیں جو کسی قانونی شخص یا انتظام پر حتمی مؤثر کنٹرول استعمال کرتے ہیں صرف ایک فطری شخص حتمی فائدہ مند مالک ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ فطری شخص کسی قانونی شخص یا انتظام کے حتمی فائدہ مند مالک ہو سکتا ہے کیا آپ قانونی انتظامات قانون افراد کے اس سے الگ کے تناظر میں فائدہ مند مالک کے لیے سٹینڈرڈ تعریف کرنے کی حمایت کریں گے یا کیا یہ قانونی افراد پر لاگو فائدہ مند مالکان کے تعریف کے خطرے سے نمٹنے کے لیے قانونی انتظامات کے ساتھ الجھ الجھن پیدا کرنے کا خطرہ وہ لے گا فائدہ مند ملکیت کی تاریخیں کنٹرول کی غور کیا, کیا جا رہا ہے کہ مزاج حکام مناسب درست اور تازہ ترین معلومات تک رسائی کی کلیدی صفات کو کیسے واضح کیا جائے یہ رسائی بربت ہونی چاہیے اور معلومات کافی اور ٹس میں ان کے کردار معلومات ہونی چاہیے ان قدرتی افراد کی شناخت کے لیے کے جو فائدہ مند مالک ہیں درست یعنی قابل اعتماد آزادانہ آز طور پر حاصل کرتا دستاویزات یا دیگر طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے تصدیق شدہ خطرے سے متعلق احساسات بنیادوں پر اور تازہ ترین یعنی کسی بھی تبدیلی کے بعد ایک مخصوص نصد کے اندر اپڈیٹ کیا جائے گا سوال کیا محکمہ امداد باہمی کے افسران اور سوسائٹی کے مینیجنگ کمیٹی اور ممبران سوسائٹی سوسائٹی کے ممبران نے پیپٹ کے آٹھ نکات پر عمل کیا ہے یہ ہم اپنے سن کی بات کر رہے ہیں جب دو ہزار بیس میں پیپٹ کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد سے آٹھ نکات پر مبنی آن لائن سبسڈی فارم محکمہ مداح کو بھیجے گئے وہ فارم ہر ضلع کے ڈپٹی رجسٹر کو بھیجے گئے یہ فارم مکمل کے رجسٹر صاحب نے اپنے افسران کو فیپٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے اور ہر ضلع میں سیمینار منعقد کرنے کیے ان... ان کو کہا گیا کہ اپنے اپنے علاقے کی سوسائٹیوں کی انتظامیہ کمیٹی और اور سوسائٹی کے को کو بلائیں ان سے تفصیلی معلومات حاصل کریں اس سلسلے میں لاڑکانہ کے ڈپٹی سرکار شاہد احمد شیخ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے افسان کو پپٹ کے بارے میں بتائیں کیپٹ کا کوپریٹو سوسائٹی سے کیا تعلق ہے اور کیوں منی لانڈرنگ کے قانون کو ٹیو پر لاگو قرار دیا گیا ہے تین گھنٹے کی ویڈیو کے ذریعے تقریباً معلومات میرے پاس جو معلومات تھیں آن لائن فارم بھرنے کے طریقہ میں نے بتایا تھا دو تین پہلے سیکرٹری صاحب نے حیدرآباد میں پیپر کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا تھا اس کا ایجنڈا اور منٹ واٹس پر کو پڑھنے کا اشتفاق ہوا اس میں سیکریٹری صاحب نے سختی سے ہدایت جاری کی کہ ایک ہفتے میں تمام کام مکمل کیا جائے ایک ہفتہ تو کیا چھ ہفتے میں وہ بھی چوبیس گھنٹے پورے سندھ کے چار ہزار سے زائد سوسائٹیوں کا ڈیٹا مکمل معلومات کے لیے جمع کرنا اور ہر سوسائٹی کی انتظامیہ کمیٹی کمیٹی کا ہر ممبر مکمل معلومات ہر ممبر کے بارے میں تفصیل معلومات فراہم کرنا کیسے ممکن ہوگا जहां तक मेरी मालूम है कोविड 19 के वजह से कुछ दातों काम में रुकावट रही और ऑनलाइन डेटा फिट करने वाले अमी की तरबियत ही नहीं चुकी काम कैसे कर यहां पर काम तो शुरू किया गया कुछ किया भी है लेकिन चूंकि डेटा जो तरबीय जाता होते हैं डेटा फिट करने वाले उन, उनको नहीं रखा गया या रखा गया भी उनसे काम नहीं गया क्या वजुहात है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है اس سلسلے میں پنجاب کے سرکل رجسٹر صاحب سے رابطہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں فیپٹ کے آٹھ رکات پر میکروک جانب سے کتنا کام ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً نوے فیصد کام مکمل کر لیا ہے جس سوسائٹی کے انتظامی کمیٹی کے ممبران اور خاص طور پر سیکریٹری اور چیئرمین نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ کے अपनी मालूम फराम नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई इसके साथ जो अफसरान भी काम मुकम्मल करने में नाकाम रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और जुर्माने किए गए उनके इनाम शनाख्ती कार्ड के साथ ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए जिनकी तादाद 2,600 के करीब है तो आमतौर पर मैंने यह देखा है कि मैं महसूम में अपने डिपार्टमेंट में जाता भी रहा लेकिन कोई मुझे ऐसा वह महसूस नहीं हुआ कि पिपर के लिए काम किया जा रहा हो देखा तो कि हर कमरे में कंप्यूटर भी है और, और वो भी है इंटरनेट भी लगा हुआ है लेकिन बहरहाल वो काम होता हुआ नहीं देखा तो मैंने कहा कि हो सकता ख़त्म हो गया हो लेकिन जब मैंने अभी जब ये मीटिंग का जो मिनिट मैंने पढ़े तो अंदाज़ा हुआ कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं और आप सक्रेटरी साहब तो बारह नए नए आए हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन इसके लिए मैं ये बता दूँ लाजमी तौर पर आपको आगाह कर दूँ कि ये एक हकीक़त है आपको इसके जो प्रोफाल में दिए गए हैं तफसी तौर पर आपने उसको भरना है और हर बात की तस्दीक करना है लेकिन यहाँ एक बात याद रखे तो जो रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है تو آپ نے وہی بتانا ہے کہ جو انیس سو اکہتر میں جو سوسائٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے وہ انیس سو پچیس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئی آپ یہ کہیں گے کہ ابھی موجودہ دو ہزار بیس امینٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئی اگر یہ کہا لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اب اگر دو ہزار بیس ایکٹ انیس کے ایکٹ کے تحت اگر کوئی سوسائٹی رجسٹر ہوتی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس لیکن اگر آپ یہ لکھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا देखिए एफ पूरे पाकिस्तान में चारों शूबों में इसका इंदराज़ किया गया है ये एक्ट 2010 में ये चीज़ मौजूद है इसकी तफसला आपने बता दी लेकिन आप जो हैं हर तरह से फौरी तौर पर तैयार रहें और हर महकमे की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह काम करें और मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी है और निमरान की जिम्मेदारी है कि अपनी मालूम वो हर जगह तो उनके पास तो वसाइल तो है नहीं कि वो हर जगह जाएँ हर के दरवाज़े पर खटखटाएँ तो आप उनकी भी जिम्मेदारी को जगत तो उन्हें बताएँ अगर आप लोगों की वो लापरवाही की तो फिर आपका भी नुकसान होगा और महकमे कि आपसान का नुकसान लिहाजा इसको अहमियत दें और इसको करें और जो आठ नुकत हैं उसकी तफसील इन शह एक आदरों में उसकी आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं और आपने उनको किस तरह से देना है ان کو ہر بات کی تصدیق کر کے دینا ہے یعنی کہ آپ نے دے دیا وہ خود بھی تصدیق کریں گے کہ آپ نے معلومات صحیح دی یا نہیں دیے اس پر بھی جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں ان کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ